Αριστοτέλους. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. κεφάλαιο 18. Σε κάθε τραγωδία υπάρχει δέση και λύση. Όσα είναι έξω από το δράμα και μερικά από αυτά που είναι μέσα σε αυτό αποτελούν πολλές φορές τη δέση. Τα υπόλοιπα είναι η λύση. Με τη δέση εννοώ όσα γίνονται από την αρχή της υπόθεσης ως το σημείο που είναι το έσχατο. Αυτό από το οποίο αρχίζει η μετάβαση προς την ευτυχία ή τη δυστυχία. Με τη λύση εννοώ όσα γίνονται από την αρχή της μετάβασης ως το τέλος, ακριβώς όπως στο λιγκαία του Θεοδέκτη. Δεση είναι όσα έγιναν πριν η σύλληψη του παιδιού και η... αυτών των πραγμάτων και λύση όλα όσα έγιναν από την απαγγελία της κατηγορίας για φόνο ως το τέλος τέσσερις τύποι τραγωδίας υπάρχουν, γιατί τόσα όπως υπόθηκε είναι και τα μέρη της, πρώτη η περίπλοκη τραγωδία, που όλοι είναι περιπέτειες και αναγνωρίσεις, δεύτερη η παθητική, όπως επί παραδείγματοι οι αιάντες και οι ηξίονες, τρίτη η τραγωδία χαρακτήρων, όπως επί παραδείγματοι οι φθιώτιδες και οπηλαίας, τέταρτη η Όπω επί οι φορκίδε, ο Προμηθέας και όλε εκείνε που διαδραματίζονται στον άδειο. Το καλύτερο βέβαια είναι ο ποιητής να έχει στην τραγωδία του όλα τα μέρη ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά και τα πιο πολλά από αυτά. Έναν λόγο παραπάνω που σήμερα κάποιοι κακολογούν τους ποιητές. Επειδή δηλαδή υπήρξαν ποιητέ που διακρίθηκαν σε ένα επιμέρου στοιχείο, κάποιοι ζητούν σήμερα ο ένας ποιητής να ξεπερνάει το στοιχείο στο οποίο ξεχώρισε ο καθένας από εκείνους. Το σωστό πάντως είναι μία τραγωδία να τη λέμε διαφορετική ή ίδια με μια άλλη στη βάση όχι οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου όσο του μύθου αυτό θα πει, αν έχουν ίδια πλοκή και λύση. Πολλοί ποιητές ενώ πέτυχαν στην πλοκή δεν πετυχαίνουν στη λύση. Πρέπει όμως να πετυχαίνουν πάντοτε και στα δύο αυτά. Πρέπει όμως ο ποιητής να μην ξεχνάει αυτό που είπαμε πολλές φορές και να μην μετατρέπει την τραγωδία σε μία σύνθεση του τύπου της επικής ποίησης, λέγοντας σύνθεση επικού τύπου, ενώ αυτήν που αποτελείται από πολλούς μύθους, σαν να ήθελε επί παραδείγματι κανεί να συνθέσει σε μία τραγωδία όλο τον μύθο της Ηλιάδας. Στο επικοπήμα λόγω της έκτασης του τα μέρη παίρνουν το ανάλογο μέγεθος, στα δράματα όμως ένα τέτοιο μέγεθος οδηγεί σε αποτέλεσμα πολύ αντίθετο με το αναμενόμενο. Είδου και η αποδείξη. Όσοι χώρεσαν σε ένα ποίημα ολόκληρο τον μύθο της άλωσης τη τρία και όχι ένα μέρος του, όπως έκανε ο Ευρυπίδης, ή ολόκληρο τον μύθο της Νιώβης και όχι όπως έκανε ο Εσχύλος, ή αποτυγχάνουν γενικά ή γνωρίζουν αποτυχίες τους θεατρικούς αγώνες, και ο αγάθωνας σε αυτό μόνο το σημείο απέτυχε. Στις περιπέτειες όμως και στις απλές υποθέσεις, πετυχαίνουν αυτά που θέλουν με τη βοήθεια του θαυμαστού, γιατί αυτό και τα στοιχεία του τραγικού έχει και τα φιλάνθρωπα αισθήματά μας κινεί. Έτσι δεν συμβαίνει όταν ο έξυπνο, αλλά κακός εξαπατηθεί, όπως ο Σύσυφος, και όταν ο Ανδρείος αλλα άδικος νικηθεί. Είναι όμως πιθανό, όπως λέει ο Αγάθων, είναι πράγματι πιθανό να συμβαίνουν πολλά ακόμη και έξω από κάθε πιθανότητα. Αλλά και ο χώρος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας από τους υποκριτές και ως μέρος του όλου και ότι συμμετέχει στη δράση, όχι όπως τον Ευρυπίδη, αλλά όπως στον Σοφοκλή. Στους υπόλοιπου ποιητέ. Τα αδόμενα μέρη μίας τραγουδίας του δεν έχουν μεγαλύτερη σχέση με την υπόθεσή της, από ότι με την υπόθεση οποιασδήποτε άλλη τραγουδίας. Εξού και το γεγονός ότι τραγουδούν εμβόλυμα τραγούδια. Την αρχή την έκανε ο Αγάθωνας, Στην πραγματικότητα όμως, σε τι διαφέρει το να τραγουδάει κανεί εμβόλυμα τραγούδια από το να παίρνει έναν λόγο από ένα έργο και να τον κολλάει σε ένα άλλο έργο ή και ενα ολόκληρο επεισόδιο, κεφάλαιο 11ο Για όλα τα άλλα έχουμε ήδη πει όσα είχαμε να πούμε. Μας μένει λοιπόν να μιλήσουμε για το ύφος του λόγου και για τη διάνοια. Τα σχετικά με τη διάνοια ας πούμε μόνο ότι έχουν τη θέση τους εκεί όπου ο λόγος ειναι για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ρητορική πρόκειται πράγματι για κάτι που ανήκει κατά κύριο λόγο σε εκείνον τον κλάδο της ερεύνας. Εν πάση περιπτώσει η διάνοια πρέπει να πραγματώνεται μέσω του λόγου συγκεκριμένα, με τη διαδικασία της απόδειξης αλλά και της ανέρεση επιχειρημάτων, με τη διέγερση παθών, τη συμπόνια, παραδείγματος χάρη, του φόβου, της οργής και των παρόμοιων, με τη μεγαλοποίηση ή τη μείωση της αξίας και σημασία των πραγμάτων. Είναι φανερό ότι και στην πραγμάτευση γεγονότων και πράξεων, ο πρέπει να ξεκινάει από τις ίδιες αρχές, όταν θέλει όλα αυτά να τα παρουσιάζει ως πράγματα που προκαλούν τη συμπόνια ή τον φόβο, ως μεγάλα ή ως πιθανά. Η διαφορά βρίσκεται σε τούτο μόνο, ότι στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για εξήγηση, ενώ στην πρώτη αυτά που λέγονται πρέπει να είναι δημιουργήμα του ομιλούντος και να προκύπτουν εξαιτία του λόγου. Ποιο αλήθεια θα ήταν το έργο του ομιλούντος αν οι σκέψεις θα γίνονταν φανερές με τον πρέποντα τρόπο. Εν σχέση τώρα με το ύφος του λόγου, ένα μέρος της σχετική έρευνα έχει να κάνει με τους εκφραστικούς τρόπους. Αυτόν όμω η γνώση ανήκει στην τέχνη της ηθοποιίας και σε όλους αυτούς που κατέχουν αυτήν την τέχνη με τρόπο συστηματικό, επαγγελματικό, που ξέρουν επί τι είναι προσταγή και τι ευχή, τι είναι πρόταση, κρίση και τι απειλή, τι είναι ερώτηση και τι απάντηση και όλα τα παρόμοια. Για τη γνώση πράγματι ή την άγνοια των εκφραστικών αυτών τρόπων, καμιά άξια λόγου κριτική παρατήρηση δεν γίνεται στον ποιητή από την άποψη της τέχνης του. Αλήθεια τι λάθος μπορεί κανείς να βρει στη φράση του ομίλου «Τραγούδα μου θεά, τη μάνητα», που την επέκρινε ο πρωταγόρας λέγοντας ότι ο ποιητής φαντάζεται ότι παρακαλεί, ενώ στην πραγματικότητα διατάζει, το να πει σε κάποιον λέει να κάνει ή να μην κάνει κάτι είναι προσταγή ας τα αφήσουμε, λοιπόν αυτά κατά μέρο για τον λόγο ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της τέχνης τη ποιήση αλλά κάποια άλλη τέχνη. Κεφάλαιο 20. Το ύφο του λόγου περιλαμβάνει στο σύνολό του τα εξής μέρη: Το στοιχείο, τη συλλαβή, τον σύνδεσμο, το άρθρο, το όνομα, το ρήμα, την πτώση, την πρόταση-έκφραση. Στοιχείο λοιπόν είναι ένας αδιαίρετος ήχος, φωνή, όχι όμως ένας οποιοδήποτε ήχος φωνή, αλλά μόνο εκείνο από τον οποίο μπορεί να παραχθεί ένας άλλος σύνθετος ήχος φωνή. Γιατί και των ζώων οι φωνέ είναι αδιέρετη, κανέναν όμως από αυτούς δεν τον ονομάζω στοιχείο. Μέρη αυτού του ήχου είναι το φωνήεν, το ημίφωνο και το άφωνο. Φωνήεν είναι αυτό που χωρί πρόσκρουση σε οποιοδήποτε σωματικό όργανο δίδει έναν ακουστό ήχο φωνή. Η Ημίφωνο είναι αυτό που με μια τέτοιου είδου πρόσκρουση δίδει έναν ακουστό ήχο φωνή. Παραδείγματο χάριν το σίγμα και το ρο. Άφωνο είναι αυτό που με την πρόσκρουση δεν δίνει από μόνο του κανέναν ήχο φωνή. Μαζί όμω με εκείνα που έχουν κάποιον ήχο φωνή γίνεται ακουστό, παραδείγματος χάρη το γάμα και το δέλτα. Είχοι αυτοί διαφέρουν επίσης, α από την άποψη των σχημάτων που παίρνει το στόμα κατά την εκφώνηση, β από τις θέσεις του στόματος στις οποίες γίνεται η πρόσκρουση. γ από την άποψη της δασίτιτας ή της ψηλότητας, δελτά από την άποψη της μακρότητας ή της βραχύτητας και ακόμη ε, από την άποψη της οξύτητας, της βαρύτητας και του ενδιάμεσου. Όλων όμως αυτών η λεπτομερής εξέταση, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των μετρικών ενασχολήσεων. Συλλαβή είναι ένας δίχως δικό του νόημα ήχο φωνή, σύνθετος από άφωνο και φωνήεν. Το γρ χωρίς το α είναι συλλαβή, αλλά και με το α δηλαδή γρα, και αυτόν πάντο των διαφορών η εξέταση είναι έργο τη μετρική. Σύνδεσμό είναι ένα δικό δική του σημασία νόημα ήχο φωνή. ούτε εμποδίζει ούτε βοηθάει να σχηματιστεί από περισσότερου ήχου φωνέ, ένα ήχο φωνή με σημασία νόημα. Προορίζεται να μπαίνει και στο τέλο και στη μέση και δεν ταιριάζει να τοποθετείται στην αρχή ξεχωριστή πρόταση παραδείγματα «μεν» ή «τη» δε. Άλλος ορισμός. Σύνδεσμος είναι ένας δίχως σημασία, νόημα, ήχος, φωνή, που από περισσότερους του ενός ήχους φωνέ, που έχουν όμως σημασία, νόημα, μπορεί να αποτελέσει έναν ήχο με σημασία νόημα. Άρθρο είναι ένας δίχως δική του σημασία, νόημα, ήχος, φωνή, που φανερώνει την αρχή ή το τέλος ή τη διάρθρωση και την οροθεσία των προτάσεων, παραδείγματος χάρη το αμφί και το περί και τα άλλα, άλλος ορισμός, άρθρο είναι ένα δίχως δικό του νόημα ήχο φωνή, που ούτε εμποδίζει ούτε βοηθάει να σχηματιστεί από περισσότερους ήχου φωνέ, ένας ήχος φωνή με σημασία νόημα, προορίζεται να μπαίνει και στο τέλος και στη μέση της πρότασης, όνομα, είναι ένας σύνθετος ήχος, φωνή που έχει δική του σημασία νόημα, που δεν δηλώνει χρόνο και που κανένα μέρος του δεν σημαίνει μόνο του κάτι. Στα σύνθετα πράγματι ονόματα δεν χρησιμοποιούμε κανένα από τα συνθετικά τους μέρη, σαν να έχει το καθένα τους χωριστή σημασία. Στο όνομα Θεόδωρος επί παραδείγματι το δώρος δεν σημαίνει τίποτε. «Ρήμα» είναι ένας σύνθετος ήχος φωνή που έχει δική του σημασία νόημα, που δηλώνει χρόνο και που όπως την περίπτωση των ονομάτων, κανένα μέρος του δεν σημαίνει μόνο του τίποτε. Ο άνθρωπος πράγματι ή το λευκό δεν δηλώνουν το πότε, ενώ το βαδίζει ή το έχει βαδίσει, δηλώνουν πέρα από όλα τα άλλα, το πρώτο τον παρόντα χρόνο και το δεύτερο τον παρελθόντα χρόνο. Φτώση ονόματο, ρήματος, Είναι α. Αυτή που χρησιμεύει για να δηλώσει το αυτούνου ή το σε και τα παρόμοια. Αυτή που χρησιμεύει για να δηλώσει το ένα ή τα πολλά. Παραδείγματο χάρη άνθρωποι ή άνθρωπος, Γάμα. Αυτή που χρησιμεύει για να δηλώσει του τρόπου του λέγιν, τη απαγγελία, όπω παραδείγματο χάρη την ερώτηση την προσταγή. «Το βάδισε» δηλαδή ή «το βάδιζε» είναι κατά τη διάκριση που κάναμε πτώσης του ρήματος. Πρόταση, φράση, λόγος είναι ένας σύνθετος ήχος, φωνή, που έχει δική του σημασία νόημα και που μερικά του μέρη σημαίνουν από μόνα τους κάτι. Κάθε πρόταση, φράση δεν αποτελείται από ρήματα και από ονόματα, παράδειγμα, ο ορισμός του ανθρώπου, αλλά μπορεί να υπάρχει πρόταση φράση και χωρίς ρήματα. Πάντοτε όμως ένα μέρος της θα έχει δική του σημασία νόημα, όπως επί στη φράση «ο κλεόν βαδίζει» η λέξη κλεόν. Ένας λόγος μπορεί να λέγεται ενιαίο με διπλό νόημα. Α αναφέρεται σε ένα μόνο πράγμα βήτα, Αποτελείται από περισσότερους συνδεόμενους μεταξύ τους λόγους. Έτσι η Ιλιάδα μέσω της σύνδεσης είναι ένας ενιαίο λόγος. Ο ορισμός όμως του ανθρώπου είναι ενιαίο επειδή αναφέρεται σε ένα μόνο πράγμα. Αριστοτέλους Περιποιητικής Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη, προς εκπαιδευτική χρήση.